ليش ما تعرفش المسرحي اللي لعبتها اليوم ودكشي جافيستا زين نتمنى لكم التوفيق ان <تصفيق> شاء الله السلام عليكم اخوان الاخوات احنا أنا المباشر مع اذاعه وجده مع الاخت الاستاذه التاليه وغادي لا من شالنا تجننا معكم مستمعينا الكرام مدام فقراتنا الصباحية صباح الخير من وجدو مو ومتابعتنا ديالها صباح دائما فيما يخص مجموعة تاع الأنشطة لي كتشاهدها مدينة وجدة على الخصوص طبعا شفنا الأسبوع المنصرم كان مهرجان ديال المونودراما ومسرح الشارع لجميع الفئات وما غاديش ننساو ذوي الهمم ذوي الهمم لي حتى هما عندهم البصمة ديالهم مجال بالفنون مجالات اخرى فنية وحنا مقبلين على الاحتفال اليوم العالمي لذوي الهمم لي هو تلاتين دجنبير استضفنا واحد الشريحة من الشباب معنا نقص عبد المنعم ومروان قطاري هادو جوج ديال المواهب لي برزات الكفاءة ديالها في التمثيل وربما عندهم شيء كثير اللي غادي يتكلموا عليه البدايه معك عبد المنعم مرحبا بك معنا كتحاو الشباب كتوصل كتحاو لك توثيق الشيق كنا واحد العمل الفني هذه بالضبط ودائما نبغيوا نعرفوا الجديد ديالك شنو هي الجديد من غير المسرحيه اللي كنتو دوزتو الحمد لله تذكرت وقت عليها في 2005 في 6 ابريل 2005 استضفتني أه... باش نمثل واحد المسرحيه أه... مم... مباركة... مباركا و بيبي لي متناها في جمعية شباب و قعدت لقاها و استضفتني وكنت كنقرأ هداك عليك... العام كنقرأها تكنيسيا كونطابل الحمد لله ديت التكوين في دي الحساب وخدمتي في دشي شركات واسترجاع و ملاحظه تكنيه اس بي 22 23 كورديسوار دي وقريت بالليل وان الله الحمد لله خديته و... وفوت مباريات مباريات دابا كتبقى قدوه بزاف ديال الشباب الان اللي ما يقش بالعكس خصو يكافح ويجتهد في عندكم المثل ديال الخدمه الحمد لله اللي نقولوا حققت واحد الجوسف كبير في الحياه ديالك من ناحيه يعني الاندماج في المجتمع بالله كان ام بحت حكايه واخا واخا حكايه خرافيه ولكن كان ام بهذا سيزيف إيه لي اللي وصفنا الحياه بواحد بواحد النمله اللي كتهب الماكله نتاعها وكطلع الجبل وكطيح لها الماكله ولدي تذهب في الاخير كتنجح في الاخير, في الأخير نجح. كانت نجح. يعني كان كان نصح للشباب انهم ما ييئسوش طبعا لا رحمه الله نشوفوا مروان قطري السي آه مروان مرحبا بك معنا مرحبا بك معنا مروان شكرا جدا احتمت مروان قطري اه احتمت لا تقل موهبتك عن موهبه السي عبد المنعم في المجال المسرح تكلمنا على المشاركه ديالك أول مره في التمثيل و كامل المشوار ديالك كله هو مورا شاركت في وقت الدراسه كنت ندرس ب- بمدرسه الأعمال و كنا كانو الأساتذه يقولولي. نتايا عندك موهبه نتاع التمثيل و نتاع المسرح كنت نشارك في عده جمعيات مع المسرح يعني كنت كلما تكون شي فرصه ديال شي مسرحيه ولا كنت كتكون موجوده؟ كنكون موجوده فيها نعم مزيان مؤخرا كنت في مهرجان في القصير عفوا في. المونو دراما مسرح الشارع نعم بالصدفة جت الحضور ديالك بالصدفة بالصدفة جت الحضور ديالي, ديالي إنها كنا شاركنا في ورشة ديك هي عد واحد العد قالوا لي علش زي ما تشارك في مسرح الشارع قلتلهم مرحبا ولهذا <hesitation> أه بهذا فرصه كان مدير المزارعات و رئيس الجمعيه إذا نتمنى يكونو في الإستماع و تحيه هذا المنبر تحيه لكل من يناس يساند هاد المواهب نرجعو لكا. سير المنعيم والمشروع المستقبلي ديال ديالكم الفني شنو هو المشروع اللي بدايه نبدأ مشروع قديم وكنا انا سي مروان ننجح يعني فيه هو تا عنده دور كبير حفظني باش نديروا في قصات وناضنا عليه دخلنا ابواب وابواب وابواب باش نديروه كنا ديرنا سيناريو عاودنا سيناريو اخر وسيناريو في الاخر ديرنا <hesitation> ل... فيلم الطريق ودى متبحت... وحد مشاركة كبيرة في مهرجانات عد... مهرجان ليبيا مهرجان الجزائر مهرجان القدس مهرجان العراق و وم... عدة مهرجانات وطنية منها الدار البيضاء أكادير أسفي إنه يعني الحمد لله يعني إنه وصل الصدق ديالنا دولياً ووط ووطنياً جميل جداً وووذت واحد اللي في سميتو يوم من الأيام اللي كيهضر على اولوجيه الشخص المعرخ شاف فيه ااا في بطلين ثمن الوقت طالب الثيجم الحجم الحلو دي آخر شيء أنتو على المسابقة إم إس إف إم إس إف ل ل دابا دابا كتشتغل على ما كنفهم السي قصاد المنعم المواضيع الفنيه ديالك كتشتغل على كل الهموم ديال ذوي الاحتياجات الخاصه جميع المشاكل اللي كتصيبهم ضروري لان تا انا تا انا عشتو حسيت به اني ضروري انني نوصل كلمه المرأه بطريقه فنيه بطبيعه الحال ضريقه فنيه و اليوم راح نوجدو واحد الفيلم قصير ان شاء الله سواء يعني بالنسبه للمشروع الثالث ولا لا ان شاء الله وان شاء الله راني نشوف الدعم الاصدقاء ديالنا العاقل دائما كنت اعتمد على اصدقائنا كيدعموا لنا مدينوا معنويا يعني باش نوصل الفكره نتاعنا ان شاء الله وديما حنا دينينا الطريق الطريقه نتاع السينما كما قلنا كما قلت الاخ الفيلم الأول هو واحد طاكسي كبيرة، كتوصلنا لمحطات متعددة، نعم، أكيد فيلم قصير كيلزمو بزاف ديال الآليات باش يتحقق شنو هي شكون هما الأشخاص مثلا لي كتشوفهم واقفين معاكم سندينكم بزاف من بينهم. من بينهم الأول سي الحسين أبو اللي وصلنا الأول كان سي خضر الحمداوي سي محمد الغطي <hesitation> سي فاهم بياش يعني ديالنا الآباء ديالنا تحيى لهم ديالنا تاهما تاهما كيساندونا من مكيعطيونا غير كلمة و بس يعني كل و سمحولي سمعت سميتو يعني كلشي اللي فني وراهم بكلمة طيبة راهو مساندة اذا قال ربي في القران الكلمة الطيبة كالشجرة طيبه اسلوها ثابت وفرعوها في السماء اذا انا كنتمنى ال... هذه رساله للجميع فهاد الاشخاص هم جديرين بالمساندة جديرين بالتشجيع فعلا كيقوموا بمجهودات جباره من اجل ايصال الاصوات ديالهم والانتقاء كان افضل ان الصعود المنعم و... مروان قطاري او بعض الاسماء اللي ما موجوداش هنايا معنا فين كايشتغلوا على المواضيع التي تهم هذه الفئه واللي نادرا ما نتطرق اليها للاسف هي فئه تستحق كل تشجيع منا والمنا... والمساندة نخلي لك واحد الكلمه اخيره مروان قطاري شنو تبغي تقول للناس اللي كيسمعوا لينا الناس اللي متممين بالمسرح كان كلها أي لقاء واحدة كلمة أي لقاء صحفي ولا جديد أو أولا كان كلهم باللي معاق ما يقدرش يعبار على حياته الشخصية في المجتمع بين المجتمع و بين كطامة يقضي عبار ومصرحة وفلموزراء والتمدين والسليمة كل ما هو وفن وكل ما هو وفن إذن أي طريقة ذكية جدا من هذه الفئة لأن الصوت ديالهم يوصل لنا يوصل لنا كاملين باش ندعمهم من خلال نصرح آه أو لا السينما هو اختيار جيد وفكرة جيدة اللي لها التوفيق ولكن ما تيبناش نكونوا متفرجين فقط بل نكونوا مساندين خليل الكلمه الاخيره تصاورنا كاملين اخيرا آه شكرا لهذه الكلمه آه كل ما لدينا كل لكل لانها حنا مشاركين في جوج افلام طويله للطابع لغشيط الوالي والعبد ل الاله جوهري وخا آه. انتي يفضت ولكن معليش راكين دوزات زعما لكن خطوة هي خطوه دوزات زعما دوزات ان شاء الله راه كاين شي واحد غادي غادي يسمعكم راه غادي يحسدكم كيقول لك حنا ما الدور كن يعني نتوما محظوظين ان هاد الادوار تعطات لكم ممكن تشوفوا اللي غنى بحال محمد الحمام فالسلسله ممثل ومحمد المرضي اللي غنى في شباب في الاخر في في فيلم العبد لديه خرج إن شاء الله في رمضان قليل تشوفون إن شاء الله شكرا. ونشكر الصغرات الدولة التي سنتها يعني نتمنى وأن يكون شدي كيسا لنا ونشكره بزد زد بزاف يعني هذا مو سندة أنا يدي تقاو الخير ما تقاوش هنا تقاو في الآخرة والبيكي عملكم لأنها الفئة خاصها مو اذا قبل لك ما يكون خير هذا راه واجب قبل ما يكون خير هذا راه واجب وحقكم واشكر الجميع كلنا جميعه وإحنا إحنا, احنا دلوقتي بعد من 16 صوت اللي, مستفع اللي مستفع هو من بره. من اسم إحنا ما ما تقول شيء واحدة كل توقيت من توقيت مداه نعم. حملاش وتحياتي وشغنزة. شكرا ليك سي, سي عبد المنعم شكرا مروان طالي ونتمنى لكم التوفيق في المسار ديالكم ونتمنى الناس تكون عون صغيره ومدعمه لكم اخر كلمه لك سي ما قلناش الوقت لنا حتى لا... حتى ما ننساش الزب ديالك بنت تاعك فاني لهم عليكم شكرا ليك أ... أ... عبد المنعم وشكرا مروان ونتمنى لكم التوفيق